السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الأخوة لاباس عليكم بخير عساكم خير ان شاء الله المهم الاخوه غير واحد تغيير وقع في الدوماندا اللي كدير في الكوموني ديال بونيس بيزا لأن في الاول كان كيتعمر داك المودولو دو تشيرتيفيكاسوني وكيتصافت الايميل ولا عبر الواتساب فهنايا اليوم بروبر اليوم اللي ثلاثة أشهر ربع يعني شمعة درت واحدة واحدة أنه غادي تبدل يعني غادي تحبس كل شيء الساعة حتى من شهر ربعة اللي هو لا المجي ان شاء الله آجي هنا سي سبروسي دا ميركوليدي أوتو ابريلي يعني هنا يا غالاكسي كومونيكا كدا أوجي لي هو ثلاثة شهر ربعة دا أوجي جي ثلاثة شهر ربعة الفين و عشرين في راسو سبيزة لاموداليتا دي راكوالتا دي اللي دوماندي برميزو ايميل يعني حبسوها حتى نهار الاربع ان شاء الله الاربع اهو ميركولي دي 8 ابريلي غادي ادار واحد سيستيما خورا جديدا غايدار أونلاين يعني قدر ادارو شي سيت الله علم شنو غادي ولكن غيديروا واحد سيستيم اخر جديد آه يقدر يدخل الانسان ف فسميته من الكمبيوتر ديالو ولا من من سمارتفون ها آه دايرين هنا بان آه سي proseguirà 8 أبريل 2020 nella raccolta delle domande con un sistema di online sia dal PC che smartphone ي على كل يعني دوك اللي مازال اما اللي دفعو الدوماندا حتى اليوم حتال اليوم اللي هو تلاتة شهر ربعة يعني أه حتال حتال جشوش ديال اليوم هي أه هو قل هنا بان verrà dato seguito per l'erogazione dei buoni spese spesa alle domande arrivati fino ad oggi venerdì 3 aprile 2020 alle ore 14 senza la necessità di presentarla nuovamente la domanda stessa, quindi yani, abbiamo fatto che ci sono che a posto ma ci sono stati ma sono stati a ma ci sono stati من نهار الاربعاء ان شاء الله غادي يكون واحد السيستيم اخر جديد اللي غادي يقدر الانسان يدير بها سميتو خير ان شاء الله بغيت باش نعطيكم هذا هذا النوتيتسيو باش تعرفوها باش ما يكملش الانسان يعني ما يمشيش الانسان بدا يدفع من دابا راه بحال الا ما يعني راه من اليوم حبسات مع الجوج اللهم يسر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته